Η πραγματοποίηση μεταμόσχευση μαλλιών με τη μέθοδο FUE, από ποιον ειδικό μπορεί να εφαρμοστεί με ασφάλεια? Δεν αποτελεί μόνο κριτήριο η ειδικότητα του γιατρού. Θα λεγε κανείς λοιπόν εύκολα πλαστικός, χιουργός ή δραματολόγος. Η πραγματικότητα είναι ότι οι γιατροί διαφόρων ειδικότητων που έχουν όμως εκπαίδευση, εμπειρία και μεγάλο αριθμό περιστατικών FUE μπορούν να είναι εξαιρετικά αποτελεσματικοί. Επομένως, το κύριο κριτήριο για την επιλογή του γιατρού και τη κλινική που θα προβεί στη διαδικασία FUE είναι η εξοικείωση με την τεχνική, γιατί είναι μια λεπτομερής τεχνική που εγγύζει τα όρια της μικροχειρουργικής, η συμμετοχή στα διεθνή συνέδρια για ενημέρωση και εφαρμογή νέων τεχνικών και των μεθόδων και κυρίως τα πραγματικά αποτελέσματα σε πραγματικούς υπαρακτούς ανθρώπους, τα οποία όταν θα ζητούνται από τον γιατρό ή τον σύμβουλο θα πρέπει να είναι άμεσα παραδοτέα χωρίς μαγικές σκόνες, κερατίνης, χωρίς photoshop και χωρίς περουκίνια.